يا كلب العسكر يا خائن يا خائن بلدك يا كلب يا خائن بلدك يا كلب يا خائن. يا, يا خيل يا خيل يا خيل يا خيل يا خيل